Будь ласка, напишіть мені, бо я забула куляри, не напишу. Волонтер Данило Гарячий допомагає 67-річному Володимиру Рудакевичу написати заяву. Зараз я пишу заяву, яка є зразком номер 5 у Тернопільському міськрайонному суді. Ця заява є, прошу видати копію постанови суду, віддати винесення по такій-то адміністративній статті. У нього 124-та адміністративна стаття це є ДТП. А це волонтер Дмитро Романюк. Працює в суді з 10 ранку. Хлопець каже, за день допомагає майже 20 людям. «Я просто ненавиджу там, читати от, купу загально-теориотичних правил, бо а, юридична наука постійно змінюється. І без, а, ну, без того, щоб доторкнутися до реального життя, без допомоги людям, без посереднього стикання з юриспруденцією в практичному виді, в принципі, не можна бути нормальним юристом». Михайло Мудрик попросив волонтерку Софію Турчин допомогти їй з написанням заяви, бо розібратися самостійно не міг. «Надзвичайно потрібна ваша допомога, тому що заходить. Простий громадянин, він не орієнтується на написання заяви. Тоді пишемо зразок 11 у Тернопільському міськрайонному суду. Номер справи знаєте? Так. Добре. Цьому чоловіку потрібно було написати заяву, щоб докладно знайомитися із матеріалами справи. В принципі, у нас на стені зображені зразки цих процесуальних заяв. А, звичайно, робота це не є дуже важкою, проте часто а, люди, наприклад, не пам'ятають номер своїх справ, не пам'ятають прізвища судів. Волонтери допомагають відвідувачам суду не лише в написанні заяв, каже волонтерка Анастасія Гніденко. Жінки приходять з дітьми. Ми їм допомагаємо тим, що ми просто знає, тримаємо елементарні дітей на ручках, там, чи якось допомагаємо їх якось відволікти. Ну, тобто ситуації бувають різні. Чи в моральній допомозі людям, коли в них якісь справді бувають важкі ситуації? дня до суду приходить понад 350 людей, розповідає ініціаторка проєкту Анна Мостецька. «Присутність волонтерів допоможе людям відчувати себе в суді більш комфортно, отримувати реальну допомогу. Таку практичну. Вони не здійснюють юридичне консультування, вони допомагають технічно завести, провести, подивитися дитину, допомогти скласти заяву по взірцю. Різні ситуації будуть, але їхня присутність розвантажила службу садової охорони і працівників апарату суду, які не відволікаються на якісь технічні нюанси і можуть робити свою роботу». Працюють судові волонтери в міськрайонному суді з червня кожного дня по п'ять осіб, каже Анна Мустецька. За її словами, наразі на Тернопільщині такі волонтери є лише в міськрайонному суді. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.